Ahojte, volám sa Pavol Knor a pracujem v spoločnosti Pizzaseo ako Webderopter. Práve mi vyšiel nový článok, ktorým sa venujem webfontom. Webfonty sú stále používnejšie, avšak však môžu výrazne spomaliť Váš web. Článku som splnul niekoľko spôsobov používania webfontov, ich výhody či nevýhody. Ak chcete zlepšiť svoj web, určite si prečítajte môj nový článok.